Біж для мене за всіх, це моя дорогенька бабуся, Щоб Господь її завжди беріг, кожен день я за неї молюся. Добре знаю, якби не вона, і мен... не було б і мене в цьому світі. Серед інших вона лише одна може так мене щиро любити. моєї доброї бабусі є в шафі книжечка одна, По ній я ввечері молюся, і жити вчить мене вона. Ця книга і зветься, її читаю кожен день. Ніколи Бога не обходь, хай завжди Він з тобою буде. Люби Його понад усе, і Він про тебе не забуде, Тебе на небо вознесе.